Postule falce cere intervine în rezboiul politic îi transmită Viorichy nu este o glumă. Augustin Zegrean a atras Atenia asupra declarailor făcute de Claus Iohannis, după ce președintele i-a cerut demisia Viorichy Postule Falcuri, constituționale i-a transmis premierului ce trebuie să ia în considerare solicitarea preedintelui. Nu poate să existe un efect practic pentru ce tărăim în cara asta. Într-o alt care ar avea efect o chestie din asta, dar la noi nu are un efect decât, eu subliniere tiu, politic, moral subliniere am, pentru ce la Constituție scrie ce presubliniere din subliniere pe guvernul pe baza votului de încredere acordat de ce trei parlament. Numai parlamentul poate să revoce guvernul. Se poate ajunge în situații complicate, se poate ajunge la situații în care primul ministru se oi arazna sublinierea, ei nu-l poți revoca. Procedura mociunii de cenzuri este o procedură îndelungată, complicată. Practic, era probabil mai bine ca presublinierea dintele se poate le revoce. Pentru ce subliniere i acum sublinieră înainte presubliniere subliniere dintele era omul cu cea înaltă autorizare electorală. El este ales de întregul popor, prin vot universal. Faptul ce presubliniere dintele a cerut acum revocarea primului. Ministru ar trebui să fie luat în considerare de către primul ministru pentru ce nu este o glumă. Abia aici suntem în prezent a unui conflict juridic de natură constituțional. Problemele de politic extern sunt, uita vân constituție exclusiv ale presubliniere dintelui. El conduce politica externă a României, el stabile sub liniere în fiincarea de misiuni diplomatice, împreună cu guvernul stabile sub liniere T, nume sub liniere ambasadorii, dar ambasadorii se sunt acreditați pe lângă presub României. Privind ca asta trebuia să fie o negociere între ei, o discuție sublinierei împreună să-i acest lucru, a declarat Augustin Zăgrean pentru Tirile TVR.